Hei, vi er nå inne på NKUL, Norges største konferanse for teknologi og læring. Vi skal ta turen rundt for å høre hva folk syns om konferansen, og hva de tar med seg hjem fra den. Så kom og bli med! Jeg syns det er den beste konferensen jeg har valgt, og det, det er ikke kjedelig et minut. Man sitter der og er helt sånn, det er så spennende. Jeg vil lære mer og jeg, jeg, jeg vil høre mer, ikke sant? Så det er jo veldig viktig for oss å lære. Ja. Vi er som barn i en godteributikk. Ja. Akkurat. Også ja, ja, er, er det hele kollegaet, 25 lærere da, som er på studietur. Da. Nå har det vært korona, ikke sant? Og har varit instängt och det är med hemskola så detta här en jättestor möjlighet att jag sveisa sveisa kollegor så gott Det har varit viktigt för mig att kunna gå på stan och stödra direkte, få svar på de tingen jag har lurts på. Vad vill du se si, höjdpunkter från Ankula? Ja, det är svårt att dra fram några. Det är egentligen highliten det är få både lite spännande föredrag och få träffa på leverantörer och dela erfarenheter. Allt summerade där. Jeg var på Escape Room det var veldig bra. Hvordan man kan jobbe med å få elevene mer aktive. Det virker som det det som kanskje er den største forskjellen fra sist. Det sist var det mer omvendt undervisning, mens nå virker det som elevene ska vara mer aktive. Så var jeg jo på TeachMeet i går kveld, da, og det var jo kjempeartig, og det skal vi i hvert fall prøve å få med oss tilbake til skolen, at vi skal arrangere noen TeachMeets lokalt. Ja. Jeg har jo vært på NKUL før, så det er väldigt veldig artig å være tilbake da, når jeg sier fysisk. Og det, det fantastiske er jo det her variation sant? Du får både veldig sånn faglig spottet gode ting, og noen var jo hysterisk morsomme også da, skal sies. Nei, som blir inspirert som det ble på åpninga i går. Det å være sammen igjen. Det å se folk och høre folk och prate i pauser med folk. Du, du kjenner noen fra før, og så er det du känner litt. Men det, jo, det gir jo energi och inspiration til å stå på videre til det beste for alle elever i grunnskolen i Norge. Så det synes jeg også. Det viser verdien av å møtes, tenker jeg.